لا يوجد تناقضات في الكتاب المقدس. من يتهم عليه هو نفسه يقدم الادله. دائما اللي بيتهم بجيب الادله. ما بيسوى يتهم الانسان وهو ما عنده ولا دليل لانه سامع خبر وهيك عم بيصير بموضوع الكتاب المقدس. اللي بيتهم لازم يكون قري فهم وعم بيسال وبدل على هيدي التناقضات اللي اكتشفها والا في مشكله. ثاني شيء بحب شجع كل واحد بيسال بخصوص هذا الموضوع على انه يشوف اذا في تناقضات بالكتاب المقدس ويجرب يبحث عنها لانه انا بامن وبعرف انه رح حياه واجوبه لاسئله كتير صعبه حتى هو ما كان عارف عنها. فاذا الكتاب المقدس ما في تناقضات لكن ما ينشر ومعروف ومشهور كثير سطحي مبني باكثريته اول شيء على عدم فهم سياق النص. ايات كثيره بتنحط بوجه بعضها، مره المسيح قال هيك، مره قال هيك، كلها خارج سياق النص. كمان مبنيه البعض منها على عدم فهم المفردات وطبيعه معانيها، لانه كل مفرده حسب استخدامها بالنص بيكون لها معنى. بعض من التناقضات المزعومة مبنية على عدم فهم طبيعة النص هل هو شعر رؤوي نبوي هل هو رسالة هل هو تاريخ كمان كتير من التناقضات المزعومة مبنية على عدم فهم طبيعة الوحي كيف الرب كتب الكتاب المقدس بواسطة البشر من دون أخطاء لكن من خلال من خلال شخصيات من خلال اختباراتهم وحياتهم وموضوع الترجمه كمان واختلافات الترجمات عن بعض البعض لازم نعرف كمان نحن ونتاكد انه الكتاب المقدس منه كتاب علمي بأي معنى ما في ولا خطا علمي لكنه منه مكتوب حتى يشرح امور علميه معقده لكن مكتوب بكلمات بسيطه ومفردات بيستخدموها البشر عاديه لايصال حقائق سماويه فاذا ما فينا نقارن بكتاب ساينس او كتاب ماث ونقول في تناقضات لازم نعرف أن الكتاب المقدس هو اعظم كتاب صمد ضد كل محاولات النقد منذ 2000 عام ما حدا قدر واجهه، ما حدا قدر فضح اي مشكلة فيه ولازم نعرف نحن كمان انه كل وحدة من هيدي التناقضات يلي بيدعوا اصحابها أنو وجدوها عندنا لها جواب ولوائح طويلة من اجوبة وشروحات مكثفة لكل وحدة منها واللي بيسأل عن هالتناقضات لازم يسأل كمان عن الاجوبة عليها أهم شيء نعرفه أنه نحن نحتاج أنه نفهم كلمة الله وكمان في أمور تحتاج معلمين ومفسرين مش أي شخص من برا بيقدر يقرأ الكتاب ويكتشف فيه مشاكل من دون ما يكون درسه بعمق وحداً بيعرف كل الكتاب وفسر له إياه لأنه في مبدأ كتير مهم بتفسير كلمة الله أنه كلمة الله تستخدم نفسها لتفسر حالها المقاطع الصعبه تفسر بالمقاطع السهله فهذا باكد انه لا يوجد تناقضات لكن بحاجه لفهم كامل لما يوجد بالكتاب المقدس حتى يصير عندنا فهم صحيح اجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عندنا؟